Darmo kričiť, darmo bačet za mnou. Naša láska sa už nevráti. Darmo kričiť, darmo bačet za mnou. Naša láska sa už nevráti. Ty nečakaj ma moja milá, ja ťa nemilujem. Ja sa nevrátim Nečakaj ma moja milá Ja ťa nerúbim Nájde si ty innú lásku Ja sa nevrátim Teba som zavúdol už dávno. Naša láska nebola silná. Neotáčaj sa už nikdy za mnou. Zmenila si sa už si píšna. Je mudis dá no jeito A zmizním navždy Dobre časy zmizli už som preč Tak ťa prosím, nechoď nevaj za mnou Nezáleží mi už na tebe Keď ťa stretnem na uleci, tebe nepozdravím Čo sem Naš